La abranza es una obra inspirada en el campo, en la ruralidad, es una obra que trata de recuperar esa labor de, del campo, esa labor que, que durante años ha hecho, es un proyecto que llamamos dentro de las artes un proyecto de mediación. ...es decir, eh, intentamos involucrar a nuevo público... ...a gente que no, no necesariamente son profesionales... ...y acercarles la danza desde el proceso creativo... ...y el resultado es una obra donde público y profesionales... ...se ponen a defender la exhibición de esa obra. ¡Diagonal! Y te lo llevas, te lo llevas, te lo llevas, te lo llevas... Te lo... ¡Diagonal! Nosaltres el que desitgem, primer, que s'agrupin, que fagin una activitat física i, per tant, els motivi, i després el tema cognitiu. No? Això és importantíssim pels nostres grans, primer, que s'ho passin bé, que això és fonamental, i això significa que, a més a més, que es reuneixen, fan unes activitats de lleure, que es belluguen, que fan una coreografia molt bonica, que a més a més els hi ha recordat els anys anteriors quan els seus pares o els seus avis treballaven al camp, i per tant per nosaltres és un taller que ha funcionat molt bé, per tant nosaltres com a Ajuntament hem de treballar amb aquesta línia i bé, amb aquest taller és una d'elles sí que és una cosa que s'escapa una miqueta de, de, de lo nostre, de lo que nosaltres fem, i sobretot ja per l'edat, no? Però bé, bueno, és una dansa contemporània, hem descobert uns moviments de cos i de ment que no teníem i la veritat és que ho estem gaudint i disfrutant força, sí. Nos gusta mucho ver las actuaciones de las plazas i en su día, ja sé anys he sido voluntaria de un grupo de el que se formó I bueno, y ahora se presenta eh, de hacer una actuación Y bueno, pues a mí me lo propusieron el ayuntamiento, como todos los casales y asociaciones, y me ha gustado mucho de participar.